Η συλλογή επάλληλη ηλεκτρολογία μέσα από διάφορα μαθησιακά αντικείμενα που διαθέτει μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία και μάθηση ενιών, όπω η ηλεκτρική τάση, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ηλεκτρική ισχύ και η ηλεκτρική ενέργεια. Οι οποίε ενώ είναι δομικέ έννοιες και διαπερνούν οριζόντια το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τομέα ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και αυτοματισμού των επαγγελματικών οικείων, η αφηρημένη φύση του καθιστά δύσκολη την παρατήρηση και κατανόησή τους. Συγκεκριμένα, η συλλογή διαθέτει μαθησιακά αντικείμενα που υποστηρίζουν τη σταδιακή μελέτη των ενιών αυτών μέσα από ηλεκτρικά κυκλώματα. Ο διαιρέτη τάσης αποτελεί παράδειγμα αντικειμένου που οπτικοποιεί ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, όπως και τα αντικείμενα από τενσιόμετρο και διαιρέτης έντασης ροοστάτης που επιτρέπει δοκιμές και πειραματισμό σε μία απεικόνιση ηλεκτρικού κυκλώματος. Πιο περίπλοκα ηλεκτρικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC και τα χρονοκυκλώματα RLRC οπτικοποιούν μαθησιακά αντικείμενα όπως αυτεπαγωγή κύκλωμα RL όπου ο μαθητής μπορεί να μεταβάλει την τάση μιας πηγής, την αντίσταση και την αυτεπαγωγή και να παρατηρήσει το αποτέλεσμα στην απεικόνιση κυκλώματος, καθώς και το αντικείμενο κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC όπου ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει υποθέσεις για τις σχέσεις συχνότητα, αντίστασης, χωρητικότητας του πυκνοτή και αυτεπαγωγή του ποινίου. Επιπλέον η συλλογή πάλι, η ηλεκτρολογία περιλαμβάνει αντικείμενα που εμβαθύνουν στη λειτουργία των εναλλασσόμενων κυκλωμάτων όπως το αντικείμενο εναλλασσόμενα ηλεκτρικά κυκλώματα αντιστάθμιση που οπτικοποιεί έννοιες, φαινόμενα και διατάξεις που δεν αποτελούν αντικείμενο εργαστηριακών ασκήσεων, επιτρέποντας τους χρήστες με δυναμικούς χειρισμούς να μεταβάλλουν τα φορτία ενός κυκλώματος τοποθετώντας πραγματικές συσκευές σε αυτό. Και στη συνέχεια να παρατηρήσουν πως επηρεάζεται το τρίγωνο ισχύος, ο συντελεστής ισχύος και οι κυματομορφές β τάσης και ά ρεύματος στο εναλλασσόμενο κύκλωμα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, πέρα από το γεγονός ότι οπτικοποιεί το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα, συνδέει τη θεωρία με την πράξη μέσα από προτινόμενα πραγματικά σενάρια ηλεκτρικών κυκλωμάτων, όπου ο χρήστης πειραματίζεται και με απτό τρόπο Διαμορφώνει και μελετά απλά και σταδιακά πιο σύνθετα κυκλώματα. Για παράδειγμα, ο χρήστης αρχικά τοποθετεί μία συσκευή στο κύκλωμα και παρατηρεί πώς διαμορφώνονται το τρίγωνο ισχύος και οι κυματομορφές. Στη συνέχεια, προσθέτει σταδιακά συσκευές και παρατηρεί πώς αυτά, δηλαδή το τρίγωνο ισχύος, και οι κυματομορφές αλλάζουν. Έτσι, λοιπόν, ο χρήστης σταδιακά μοντελοποιεί τη σχέση της εικόνας, του συμβόλου, του γραφήματος και της λειτουργίας κάθε κυκλώματος. Οι προτινόμενες εφαρμογές και η διερεύνηση βοηθούν τους μαθητές στην κατεύθυνση αυτή και τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τα αντικείμενα στην εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, το μαθησιακό αντικείμενο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νοητικού μοντέλου που θα επιτρέψει προβλέψεις για τη συμπεριφορά των βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων άρλσε και ένα τρόπο για να συμβεί αυτό είναι τοποθετώντα το κύκλωμά το μαύρο κουτί δηλαδή μία άγνωστη συσκευή την οποία οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν μελετώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα όπω τρίγωνο ισχύος και κυματομορφές και να προτείνουν τα στοιχεία της αντίστασης, του ποινίου και του πυκνοτή της συσκευή θέτοντάς τα σε έλεγχο μέχρι να υπολογίσουν τι σωστές τιμέ τους. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά τα αντικείμενα, σκοπός είναι σταδιακά οι μαθητές να διερευνήσουν δομικές έννοιες των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να εμπλακούν ενεργά σε πειραματισμούς με ρεαλιστικές απεικονίσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων, οι οποίες αναδεικνύουν στοιχεία τους, που σε συνθήκες σχολικού εργαστηρίου και σχολικής τάξης θα ήταν περίπλοκο ή και δύσκολο να προσεγγιστούν.